السّلام علیکم میں ڈاکٹر نگہت کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کے حوالے سے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کو کس طرح سے لے کر چلا جا سکتا ہے تاکہ ہم اس کو لانگ ٹائم کے لیے کنٹینیو کر سکیں اس کے لیے ٹپس اور ٹرکس کے بارے میں بات کریں گے کون سی ایسے رولز ہیں جن کو فالو کر کے ہم اس سے بہترین رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں جو یوز کر کے ہم ڈیورنگ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ جو ہمیں کریونگز ہوتی ہیں کرمپنگز ہوتی ہیں جو ہمیں تھکاوٹ فٹیک ہوتی ہے چکر آنا مینٹلی آپ ڈسورڈ ہو جاتے ہیں ان سب کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن کو کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی بریک ہوتا ہے کھانے کے دوران کھانے کے دوران وقفہ کرنا آ, تقریباً 8 ٹو 16 آورز کی ونڈو ہوتی ہے سم ٹائمس آپ 12 ٹو 16 آورز کی ونڈو بھی لے سکتے ہیں بلکہ اس کا بہترین رول یہ ہے جو کہ فرسٹ رول ہے آف انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ یا جب بھی آپ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ شروع کریں تو اس میں شروع میں اسمال بریکس لیں چھوٹے چھوٹے وقفے لیں چار گھنٹے کا وقفہ لے سکتے ہیں آٹھ گھنٹے کا وقفہ لے سکتے ہیں اور بعد میں پھر اس وقفے کو جو ہے ڈیوریشن کو بڑھاتے چلے جائیں اور آہستہ آہستہ آپ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کو کیری کرنا شروع کریں تو اس طرح آپ اس کو لانگ ٹرم لے کر چل سکتے ہیں نمبر ٹو جو رول ہے اس کا انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ جو ڈائٹ لیتے ہیں یعنی اوپن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ لائٹ uh, جو ہے کچھ لیں تاکہ جو اتنی دیر سے آپ کا سٹمک ریسٹ پہ تھا وہ ایک دم سے uh, بہت زیادہ ہیوی میل جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا اور بہت زیادہ ڈفرینٹ uh, موڈ میں چلا جاتا ہے تو اس لیے جب آپ جب بھی آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت کوئی جوس لے لیں یا ٹی لے لیں آ, گرین ٹی وغیرہ لے لیں یا, اس, یا کوئی فروٹ وغیرہ اگر آپ لے لیں تو اس سے انرجی لیول آپ کا آہستہ آہستہ سے انکریز ہونا شروع گا اسٹمک پر زیادہ برڈن بھی نہیں بھی نیکسٹ جو چیز ہے جب میٹن فاسٹنگ کو کلوز کرتے ہیں تو بھی اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ڈائٹ جو ہے وہ اس وقت کیا ہو جب کلوزنگ ہوتی ہے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کی بریکنگ آورس کو آپ کلوز کریں ایٹنگ آورس کو آپ کلوز کرے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو ایسی ڈائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو اگلے بریکنگ آورس میں آپ کے اندر آہستہ آہستہ ڈیزولو ہو اور آپ اس سے انرجی لیتے رہیں بجائے اس کے کہ آپ کو یہ ایسا لو سلو پروسیس ڈائٹ لیں یا لو کیلوری ڈائٹ لیں جو کہ آگے آپ کے بریکنگ آورس میں آپ کے لیے اور زیادہ تکلیف کا باعث بن جائے کچھ لوگ بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کے دوران جو ہے وہ لو ڈائٹ پلان فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک بہت ہی بیڈ جو ہے موٹیویشن ہے فار انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کیونکہ ایک تو آپ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کریں دوسرا اگر آپ لو کا لو ایک ڈائٹ لینا شروع کر دیں گے ڈائٹ پلان فالو کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بھی آپ کے بریکنگ اوورس کو اور زیادہ تنگ کر دیتا ہے پھر آپ صرف واچ ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کب وہ ختم ہوگا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اسٹریس میں چلے جاتے ہیں تو بجائے انٹرمیڈینٹ کے فاسٹنگ سے آپ کو فائدہ ہونے کے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایٹنگ آورس کو تو انٹینس وائٹامنس اینڈ منرلز اینڈ الیکٹرولائٹ سے بھرپور ڈائٹ لیں فائبر سے بھرپور ڈائٹ لیں تاکہ وہ آپ کے بریکنگ آورز میں انرجی جو ہے وہ آپ کو دیتی رہے ایک بات یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب بھی آپ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کے ریزلٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں جینڈر ٹو جینڈر از ویری کاؤنٹیبل بیکاز فیمیلس میں اس کے فاسٹنگ کے دیش سے ملتے ہیں جبکہ میلز میں اس میں اس کے ریزلٹس فوراً سے دیکھنے میں آتے ہیں تو انٹین میں فاسٹنگ के रिजल्ट जो हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम जेंडर टू जेंडर बिकॉज ऑफ हारमोनल बैलेंस को मैंटेन रखने के लिए तो जैसे जैसे हारमोन जो हैं वो चेंज होते जाते हैं स्पेशली इन फीमेल्स तो इंटरमीडियंट uh, फास्टिंग का रिजल्ट भी uh, चेंज होता जाता है तो इस इस काम के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर्स रहा करें और अपने हार्मोन हुमन, को बैलेंस रखने की कोशिश करें نیکسٹ آتی ہے ایکسرسائز ایکسرسائز کو آپ انٹیمیڈینٹ فاسٹنگ کے ساتھ کس طرح سے بیلنس کر سکتے ہیں انٹیمیڈینٹ فاسٹنگ کے دوران ڈائٹ جو ہے وہ بہت ہیلدی ہونی چاہیے ویجیٹیبلز فروٹس جوسیز کا استعمال جو ہے وہ اچھے سے کریں بجائے اس کے لو کلر ڈائٹ پہ چلے جائیں ہیلدی ڈائٹ لیں تاکہ آپ اپنی ایکسرسائز کو مینٹین کر سکیں اس کے علاوہ ایکسرسائز جو ہے ڈیورنگ ایٹنگ آورس کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنے ایٹنگ آورس کی دوران جو آپ انرجی لیتے ہیں اپنے فوڈ سے مینٹین کرتے ہیں وہ آپ ایکسرسائز یوز کر سکیں بریکنگ آور میں جب آپ اپنا ایکسرسائز کریں گے تو وہ انرجی جو ہے وہ آپ کی فوراً ختم ہو جائے گی اور نیکسٹ مزید جو آپ نے اور گزارنے ہیں وہ آپ کے گزارنا بہت مشکل ہو جائیں گے تو ایکسرسائز کرنے کے لیے ایکسرسائز کو مینٹین کرنے کے لیے اور ایکسرسائز سے بیسٹ ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ڈیورنگ ایٹنگ آور جو ہیں وہ آپ ایکسرسائز کریں اسپیشلی لیڈیز کے لیے بہت ضروری ہے कि वो अपने ईटिंग आवर्स में एक्सरसाइज करें स्पेशली जब वो विंडो क्लोज कर रही होती है विंडो ओपन कर रही होती है तो उस वक्त अपनी एनर्जी को एक्सरसाइज के लिए यूज़ करें एक्सरसाइज इज़ वेरी मच नेसेसरी उसके बगैर आप इंटरमीडियन फास्टिंग से बेस्ट रिजल्ट जो हैं वो हासिल नहीं कर सकते हैं इंटरमीडियंट uh, फास्टिंग के साथ एक्सरसाइज स्पेशली इंटेंस ट्रेनिंग ویٹ ویننگ کو اگر آپ شامل کریں گے اپنے ایکسرسائز کے ساتھ تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت اچھے حاصل کر سکتے ہیں نیکسٹ جو چیز ہے ایکسرسائز ایوری تھنگ از بیڈ سو انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کے حوالے سے بھی اگر آپ ایکسرسائز میں چلے جاتے ہیں یعنی بہت زیادہ اوورس کا اگر آپ گیپ لینا شروع کر دیتے ہیں یا اس طرح کے رجین فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں صرف ٹو ٹائمز آپ فوڈ لیتے ہیں یا کم سے کم فوڈ لیتے ہیں انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کے ریزلٹ کو خراب کرتا ہے اور یہ لانگ ٹائم نہیں ہوتا ہے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ جو ہے وہ ایک پروسیس ہے لائف اسٹائل ہے جسے اپنانا چاہیے اور آہستہ آہستہ اس کے ریزلٹ کو حاصل کریں آہستہ آہستہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کی مائنڈ انرجی کو ریکور کرتا ہے جب تین ٹائم مسلسل کھانا کھاتے رہتے ہیں صبح دوپہر شام رات مسلسل ہم ایٹنگ آ, میں رہتے ہیں تو ہمارا جو انرجی لیولس ہے ہم ہمارے اسٹمک کا راؤنڈ موو کرتے رہتے ہیں انرجی جو ہے مائنڈ یوز نہیں کرتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ بہتر طریقے سے کام کرے بہتر ورک آؤٹ حاصل کریں ہم اپنے مائنڈ کی مائنڈ ایکٹیویٹی بڑھانے کے لیے جو ہے اس انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کو یوز کریں تو اس پروسیس کو لانگ ٹرم بنائیں زیادہ سے زیادہ اپنے بریکنگ آورس کو जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल शामिल करें जिसमें ईटिंग आवर्स कम हो और ब्रेकिंग आवर्स ज़्यादा हो ताकि हमारी जो एनर्जी है वो हमारे माइंड की तरफ जाए और हमारी माइंड एक्टिविटीज़ जो है वो बेटर हो सकें اوکے okay, اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہومیوپیتھک میڈیسن کے حوالے سے جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے دوران جو کریونگز ہوتی ہیں کرمپنگس ہوتی ہیں ڈیورنگ بریکنگ آورس جو تھکاوٹ فٹیک ہوتی ہے یا ہماری مائنڈ انرجی بہت کم ہو جاتی ہے ان سب کو اسپیشلی ہائیڈریٹیڈ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس میڈیسن کو اگر آپ استعمال کریں اپنے پاس رکھیں کیلشیم کاربونیکم تھرٹی اس میں اس کو آپ اپنے پاس رکھیں ایوری فور آورس آفٹر ایوری فور آورس جو ہیں ٹین ڈراپس ہاف ہاف گلاس واٹر میں ڈال کر آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ شاء آپ کو کریمنگز نہیں ہوں گی کریمپنگس نہیں ہوں گی اور انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ جو ہے وہ آپ کے اس کے بریکنگ آورس بہت اچھے سے گزر جائیں گے بہت زیادہ ہیلپ کرے گا یہ آپ کو ڈیورنگ ایٹنگ آورس بھی اور بریکنگ آورس بھی آپ دونوں میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کے حوالے سے کچھ ٹپس اور ہومیوپیتھک میڈیسن جو آپ کے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کے دورانیوں کو اس طور سے امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اگر مزید ٹپس حاصل کرنا چاہتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لائک اللہ حافظ